الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله لا بسم <تصفيق> الله <تصفيق> الحي القيوم الحي لا موسيقى <تصفيق> موسيقى <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> القيل <تصفيق> <تصفيق> القيل لو <مالسماوى ومالسماوى> لو ما سماوات وما في الأرض لو لو ما في السماء <تصفيق> الله الله الله Thank you. ماذا الذي يدفق من ضغطه إلا بذيه يعدع وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا لَا